Αν αλλάξει τα στάνταρ σου, αν στα στάνταρ σου, αν η εικόνα που αποκτήσει για τον εαυτό σου γίνει καλύτερη, τότε εκ των πραγμάτων θα αρχίσει να αλλάζει και η ζωή σου. Γεια σας, είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή, εγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο Επαγγελματία του, του Μέλλοντο στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα. Να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντα το κόκκινο κουμπί να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr στο blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και συνεργασία σα. Ο προπονητή των Chicago Bears, Mike Ditka, έλεγε συχνά: Παίρνει αυτό που ανέχεσαι. Αν η ζωή σου είναι χαμηλότερη των προσδοκιών σου, τότε πιθανόν αυτό να οφείλεται στο ότι τα στάνταρ σου. Είναι πολύ χαμηλά. Αν έχει συνηθίσει να κερδίζει τόσα χρήματα ώστε απλά να τα βγάζει πέρα ή ίσα, ίσα κάθε μήνα. Ή αν νιώσει άντα με το να έχει 10-50 κιλά ή αν είσαι εντάξει με το να είσαι με ένα άτομο που σου φέρεται άσχημα ή ακόμα μεταχειρίζεται και συγγραφεί ηλεκτρικά όλη την ώρα. Τότε αυτό έχει να κάνει με τα στάνταρ σου. Συνήθω καταλήγουμε να έχουμε αυτό που είναι αποδεκτό από εμά και ίσω και λίγο περισσότερο. Τα στάνταρ λοιπόν τι είναι. Είναι η εικόνα που έχει και αποδέχεσαι για τον εαυτό σου σε διάφορου τομεί. Και η εικόνα αυτή, αυτά τα πρότυπα, τα στάνταρτ, είναι που καθορίζουν τη ζωή σου. Είναι που καθορίζουν την πραγματικότητα που βιώνει. Αν αλλάξει τα standards σου, αν ανεβάσει τα standards σου, αν η εικόνα που αποκτήσει για τον εαυτό σου γίνει καλύτερη, τότε εκ των πραγμάτων θα αρχίσει να αλλάζει η ζωή σου. Mm -hmm. Το ερώτημα εδώ λοιπόν είναι πώ ορίζει τον εαυτό σου. Ποιο είσαι, ποια είσαι και πότε άρχισε να πιστεύει αυτό για τον εαυτό σου, Πόσα χρόνια πριν αποφάσισε τι μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να ανεβάσει τα στάνταρ σου, να μετατρέψει τα θα ήθελα, τα θα έπρεπε, σε πρέπει και να δώσει στον εαυτό σου μια νέα ταυτότητα. Σε προηγούμενο βίντεο, όπου μίλησα για την αυτοπεποίθηση, αναφέρθηκα στο ότι δεν μιλάω άσχημα για τον εαυτό μου και στον εαυτό μου. Και αυτά που λέω στον εαυτό μου και τον εαυτό μου είναι μέρο του ποια στάνταρ έχω για τον εαυτό μου. Απαιτώ από τον εαυτό μου περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει οποιοδήποτε άλλο. Ανεβάζοντας τα στάνταρ μου, άλλαξε τελείως η στάση μου απέναντι στις δράσεις που ακολουθούσα. Για παράδειγμα, άλλαξα τα στάνταρ μου σε σχέση με το πώς θα τα αποκρίβουμε υποποίηση. Παλιότερα, ήμουν πολύ νευρικό, δεν είχα υπομονή, θύμωνα εύκολα και αντιδρούσαμε ένταση και φωνές σε κάποιες καταστάσεις. Για να το αλλάξω αυτό, δεν ακούσε να λέω στον εαυτό μου απλά να μη φωνάζω ή να ηρεμήσω, Έπρεπε να αλλάξω τα στάνταρτ μου. Αλλάζοντα τα στάνταρτ μου, αποφάσισα ότι είμαι ένα πιο συγκροτημένο και ήρεμο άτομο. Είμαι ένα άτομο που ανταποκρίνεται στι προκλήσεις τη καθημερινότητα με ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Οπότε λοιπόν συνέβη κάτι που μπορεί να με οδηγούσε στο να θυμώσω, θύμιζα στον εαυτό μου ότι δεν είμαι πλέον τέτοιο άτομο. Ότι ένα άτομο ήρεμο, συγκροτημένο και με αυτοσυγκράτηση δεν αντιδράει έτσι. Ανταποκρίνεται θετικά και διατηρεί την ψυχραιμία του. Οπότε όρισα το στάνταρτ και μετέβαλα τη συμπεριφορά μου, ώστε να εκπληρώσω την εικόνα που είχα δώσει στον εαυτό μου για τον εαυτό μου. Να το επαναλάβω αυτό. Τι έκανα... Όρισα το νέο μου στάνταρ και μετά τροποποίησα κάποιες συμπεριφορές μου, ώστε να εκπληρώσω την εικόνα που είχα βάλει για τον εαυτό μου. Ένα άλλο στάνταρ που έχει να κάνει με την εργασία μου. Ενώ παλιότερα είμαι πιο χαλαρό στο θέμα τη δουλειά και τη συνέπεια στη δουλειά μου, μπορεί να περνούσα μερικέ ημέρε ή και εβδομάδε χωρί να κάνω δράση με συνέπειε ή συστηματικά, ή μπορεί να ανέβαλα πολύ περισσότερο κάποιε συγκεκριμένε δραστηριότητε, όπω το να επικοινωνήσουμε με υποψηφίου πελάτε ή υποψηφίου συνεργάτε ή μπορεί π.χ. να ανέβαλα μια δύσκολη συζήτηση με ένα συνεργά ή με έναν πελάτη που είχε κάποιο πρόβλημα. Αλλάζοντα τα στάνταρ μου σε αυτό το κομμάτι και αποφασίζοντα ότι πλέον ή με που κάνει τα πράγματα τώρα, ή με που μπαίνει στη δράση τώρα. Είμαι άτομο που κάνει τι δύσκολε συζητήσει. Είμαι άτομο που δρά τώρα. Όταν λοιπόν έβαλα αυτό το στάνταρ στον εαυτό μου, δεν είχα μέσα μου αυτή τη διαρκή μάχη να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου, να επιβάλλω στον εαυτό μου να κάνει όλε αυτέ τι δράσει. Έλεγα στον εαυτό μου ότι είμαι άτομο που μπαίνει στη δράση. Κάνω αυτό που έχω να κάνω τώρα. Αλλάζοντα λοιπόν τον τρόπο σκέψη μου και αλλάζοντα το στάνταρ μου, πλέον ό,τι έκανα ήταν σχετικά με το να εκπληρώσω το Καινούριο στάνταρ που είχα δημιουργήσει στον εαυτό μου. Ένα άλλο στάνταρ μου έχει να κάνει παράδειγμα με τη διατροφή μου και τη φυσική μου κατάσταση. Όταν ήμουν στο στρατό, μέσα σε δύο χρόνια λόγω κακή διατροφή και επειδή σταμάτησα να γυμνάζομαι, έβαλα βάρο. Δεν αρκούσε να ακολουθήσω ένα πλάνο διατροφή για να χάσω βάρο και να διατηρήσω τον βάρο μου. Αυτό που άλλαξα είναι τα στάνταρ μου. Είμαι άτομο που διατηρεί το ιδανικό του βάρο. Είμαι άτομο που τρέφεται σωστά. Είμαι Οι αθλητέ κάνουν συστηματικά προπόνηση είτε έχουν διάθεση είτε όχι. Οι αθλητέ προσέχουν τη διατροφή του. Κοιμούνται επαρκώς, Πίνουν νερό. Δεν κάνουν καταχρήσει. Ώρα για εξομολόγηση. Από τα 16 έω τα 23 μου κάπνιζαν. Από τα 23 που το έκοψα για 6-7 χρόνια δεν κάπνισα σχεδόν καθόλου. Κάποια στιγμή όμως, άρχισα να κάνω από κανένα. Μετά αυτό άρχισε να γίνει λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και μετά άρχισα να καπνίζω πιο συστηματικά. Ποτέ όμω δεν θεωρούσα τον εαυτό μου καπνιστή. Το στάνταρ μου ήταν ότι εγώ δεν είμαι καπνιστή, αθλητή. Οπότε το φυσικό επακόλουθο. Ηταν τελικά να κόψω στο κάπνισμα. Και έτσι τι έγινε. Επανέφερα τον εαυτό μου στο στάνταρ που είχα βάλει στον εαυτό μου. Σίγουρα υπήρχε ένα διάστημα που κάπνιζα λίγο περισσότερο, αλλά έχοντα το στάνταρ ότι εγώ δεν είμαι καπνιστής, επανέφερα τον εαυτό μου στην κατάσταση του μη καπνιστή. Δείτε του τομεί τη ζωή σα που χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και κάντε μία λίστα. Θέλετε να βελτιώσετε κάτι στο πώ είστε ω γονιό, ω σύντροφο, ω φίλο, ω επαγγελματία. Πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό αυτή τη στιγμή. Και γράψτε το. Θέλετε να φτάσετε στο ιδανικό σα βάρο. Τέλεια. Γράψτε ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το ιδανικό σα βάρο. Μπορεί να είναι ένα εύρος, Ότι αν είμαι από τα 63 έω τα, τα 67 κιλά, είμαι καλά. Είμαι εκεί που θέλω. Μετά γράψτε ποιε συνήθειε έχει ένα άτομο που έχει αυτό το βάρο. Τι τρώει. Τι δεν τρώει. Πόσο κοιμάται. Κάθε πότε γυμνάζεται. Πόσο ανερωπίνει. Τι άλλε συνήθειε έχει. Προσδιορίστε δηλαδή το τι κάνει και πώ σκέφτεται το άτομο που θέλετε να γίνεται. Αυτό λοιπόν. Είναι το νέο σας στάνταρ. Και όλα αυτά μετά μετατρέψετε από θα ήθελα σε πρέπει. Το να είμαι στο ιδανικό μου βάρο δεν είναι κάτι που θα ήθελα, είναι κάτι που πρέπει, είναι ένα πρέπει μου. Δεν είναι ένα πόθο, είναι κάτι που πρέπει να το κάνω να συμβεί, να, να είναι η πραγματικότητά μου. Και γράφτε και του λόγου που πρέπει να έχετε αυτό το βάρο, που πρέπει να είστε ένα άτομο που έχει αυτό το βάρο. Και μετά θυμίζετε συνεχώ τον εαυτό σα και μιλάτε στον εαυτό σα, να αυτό το άτομο. Είμαι αθλητή. Οι αθλητέ δεν τρώνε έτσι. Οι αθλητέ ξεκουράζονται. Οι αθλητέ συμπληρώνονται. Αυτό είναι και ο τρόπο που το περνάω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, αντί να του λέω συνέχεια μην τρώσει αυτό ή μην τρώσει εκείνο ή πρέπει φρούτα ή πρέπει να τρώσει αλάτε οτιδήποτε έχει, του λέω ξέρετε κάτι, είσαι αθλητή. Ένα αθλητή κάνει αυτό. Του ορίζω το στάνταρ και του θυμίζω τι κάνει κάποιο που έχει αυτό το στάνταρ. Εμεί είμαστε άτομα που μιλάμε γενικά. Αυτό είναι το στάνταρ μα. Εμεί είμαστε άτομα που δεν γκρινιάζουμε. Είμαστε άτομα που ζητάμε συγκεκριμένα αυτό που θέλουμε. Είμαστε άτομα που εργαζόμαστε σκληρά. Είμαστε άτομα που σεβόμαστε του άλλου. Είμαστε συνεπεί στα ραντεβού μα, στι υποχρεώσει μα. Είμαστε άτομα που έχουμε καιρότητα και κάνουμε πάντα το σωστό ακόμα και όταν κανεί δεν μα κοιτάει. Αυτά είναι τα στάνταρ του. Και του λέω τι σημαίνει το κάθε ένα. Δεν είναι ότι το ζητάω συνέχεια να έχουν τη μία ή την άλλη συμπεριφορά, αλλά του τιμίζω ποιοι είναι. Ποιο είναι το στάνταρ μα. Και έτσι χτίζω την εικόνα του πι είναι και τι συμπεριφορά έχει. Το άτομο που έχει αυτό το συγκεκριμένο στάνταρ. Αντιθέτω, βλέπω γονεί να λένε τα παιδιά τους ή για τα παιδιά του: Α, ο Γιώργο Μουνευρικό, ή η Μαρία είναι ακατάστατη, ή ο Κωστάκη είναι ξεχασιάρη. Και αυτοί οι γονεί ουσιαστικά κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνω και εγώ. Ορίζουν τα στάνταρ του παιδιού. Αλλά, χωρί να το θέλουν, ορίζουν ένα στάνταρ που δεν επιθυμούν πραγματικά. Δεν του κατηγορώ, γιατί δεν είναι κάτι που το διδασκόμαστε αυτό, και ίσω ακόμα να μην έχουν δει καν αυτό το βίντεο. Έτσι. Αν έχετε κάποιο άτομο στο περιβάλλον σα που μιλάνε για τα παιδιά του ή στα παιδιά του ή για του ίδιου. Με αυτόν τον τρόπο, στείλτε του αυτό το βίντεο και βοηθήστε του να ανεβάσουν τα στάνταρ του. Θα κάνετε τους στα σχόλια πατήστε κοινοποίηση. Κάντε λοιπόν αυτή τη λίστα με όλου του τομεί που θα θέλετε να βελτιώσετε, γράψτε ποιο είναι το στάνταρ που θέλετε σε κάθε τομέα. ορίστε τι κάνει ένα άτομο που έχει αυτό το στάνταρ και μετά μετατρέψετε τα θα ήθελα σε πρέπει. Κάντε το ένα must που λέμε. Τώρα, αν θέλετε να σα βοηθήσω σε αυτό, μπορούμε να κάνουμε μια προσωπική συνεδρία συμβουλευτική μαζί. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο coaching, θα βρείτε το link στην περιγραφή, και προγραμματίστε μια συνεδρία συμβουλευτική μαζί μου για 20-30-45 ή λεπτά. Θα χαρώ να το συζητήσουμε και να ορίσουμε μαζί τα νέα σα στάνταρ. Προσωπικά, αυτό είναι κάτι που το δουλεύω συνεχώ. Έχοντα περάσει αρκετέ αλλαγέ τα τελευταία 5-6 χρόνια σε προσωπικό επίπεδο, έχω βρεθεί συχνά σε καταστάσει όπου έπρεπε να αναπροσδιορίσω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Και τώρα βρίσκομαι σε μία παρόμοια κατάσταση σε κάποιου τομείς, όπου, ουσιαστικά τι κάνω. Ορίζω τα νέα μου στάνταρ. Συγκεκριμένα, ένα από τα στάνταρ που είχα, ήταν ότι είμαι στο στρεφής, ότι δεν μιλάω εύκολα σε κόσμο κλπ. Που και ως ένα βαθμό το έχω ακόμα και τώρα, ή ότι δύσκολο ανοίγω μέσα στους για τα προσωπικά μου, που αυτό είναι ένα στάνταρ που μπήκα στην διαδικασία σε έναν βαθμό, και ίσω γι' αυτό το λόγο να δείτε και μερικά πιο προσωπικά πράγματα που θα μοιράζομαι μαζί σα στα επόμενα βίντεο. Okay. Γράψτε μου στα σχόλια, ποιο είναι ένα στάνταρ που θα θέλετε να αλλάξετε ή κάτι που αλλάξατε με επιτυχία και είχε θετικά αποτελέσματα στη ζωή και στην εργασία σα. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και επίση θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσαστε με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη σημερινή ιδέα. Ανεβάστε τα στάνταρ σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.